Jeg elsker videofeedback, og jeg tror at veldig mange av studentene mine også er veldig fornøyde med att jeg bruker denne tilbakemeldingsformen. Jeg er dyslektiker, og derfor så er det sannsynligvis enklere for mig å ta i bruk denne tjenesten, fordi at det rett og går så veldig mye fortere enn hvis jeg skulle skrive. Men alle mennesker snakker raskere enn de skriver. Cirka på gjennomsnitt så snakker man fire ganger raskere enn hva man skriver. Så jeg tror denne måten å gi tilbakemelding kan være nyttig for alle. Ikke nødvendigvis hele tiden, men forandring fryder, så det å bruke litt av hvert, det tror jeg er veldig lurt. Det du trenger er jo rett og slett bare et stillerom, en PC, for eksempel en bærbare PC som har innebygd webbkamera og innebygd mikrofon. Det går an å gjøre dette her enda litt proffere. Her skal jeg vise deg litt hvordan det ser ut på hjemmekontoret mitt. Her er jeg rigget opp. Jeg bruker et lærrett bak for at jeg ikke skal få denne senga som ligger bak på kontoret mitt. Jeg har rigget mig til med en mer personell mikrofon. Jeg bruker også to skjermer. Man kan godt belyse opp ansiktet med en kontorlampe. Jeg har gått skrittet enda lengre og kjøpt meg en sånn led som youtuberne bruker for å få jevn belysning av ansiktet. Men detta er ikke nødvendig, det er selve meldingen i filmen som er det viktige. Og studenter og elever rapporterer at det er mye mer personlig å få den type tilbakemelding fra læreren. Læreren engasjerer seg mer, og føler at den er mer til stede i oppgaven når man gör dette her. En veldig lur sak for at elevene faktisk skal bruke tilbakemeldingene, det er at de får i oppgave å oppsummere tips og fremdrivsplaner som gis i disse tilbakemeldingsvideoene etterpå. Da er man sikker på at elevene har sett dem. Jeg bruker videotilbakemelding både i diskusjonsforumer når studentene stiller spørsmål. Mange studenter rapporterer at de har en, da, en personlig forhold til meg som foreleser, når jeg gir disse video Og det er litt spesielt, for det mange av mine studenter som aldri møter meg i virkeligheten i det hele tatt. Så det blir veldig personlig. Og så blir det et litt annet språk. Altså, du klarer å uttrykke deg mer presist, i hvert fall gjør jeg det, når jeg snakker, enn når jeg skriver, der det blir litt mer stakkato. Det jeg bruker allermest er jo videofeedback på elevarbeider. Her bruker jeg veldig ofte talking head og sitte og snakke med et videobilde sånn som dette her. Hvis det er større oppgaver så velger jeg av og til screencast med talking head. Det vil si at jeg filmer skjermen, og så har jeg et bilde nede i høyre hjørne. Det er det bildet av meg selv der jeg snakker og peker og viser og annoterer oppe på elevens besvarelse. Her kan du for eksempel bruke det är en programvara ScreenCastomatic som fungerar utmärkt. Dessa tillbakemeldingar bör inte vara långa, ofta är mina på cirka 2 minuter. Det finns mange olika typer av verktyg du kan bruke för att ge dessa tillbakemeldingar. Det enklaste för många är på Windows 10, rätt att man bare tar och brukar kamera appen och speller in en video och ger den till eleverna. En del LMS'er, sånn som Canvas, den har muligheten til innbygde videotilbakemeldinger. Andre LMS'er så må man eventuelt da laste opp videotilbakemeldingen. Min absolutte favoritt det er skrivebordsversjonen av OneNote, og bruke OneNote klassnotatblokk. Der kan man sende ut sider til elevene, og så og kan jeg gå gjennom veldig raskt de forskjellige oppgavene, og på hver side så se på hva eleven har gjort, og så spiller in inn en, lite, en liten video med det innebygde videoinnspillingsverktøyet som er i skrivebordsversjonen av OneNote. Dessverre finns ikke dette i Apple-online-versjonen. Av og så bruker jeg også mobiltelefonen i Selfie Mode, og spiller in kjappe tilbakemeldinger med bruk av de innebygde kameramikrofonen i mobiltelefonen min. Nå håper jeg at du vil prøve ut videofeedback. Det er først for å prøve det. Du får en følelse om dette kan fungere for dig. Jeg tror det kan fungere for de aller aller fleste lærere.